Þú þarft að vera stórhuga eða þú ætlar að breyta hlutunum, sína þrautsegju og ákveðinu. Börnum allan heim þurfa þannig fólk. Fólk sem sér hið ómögulega sem kvatningu til að gera enn betur. Fólk sem finnur eina góða ástæðu til að halda áfram í stað þúsund ástæðina til að gefast upp. Þökk sé fyrir hugsjónafólk vegna þess að stór vandamál Þurfa stórar lausnir frá fólki með stórar hugmyndir. Þú þekkir þessa tíma. Ákveðin, staðföst, stórhuga. UNICEF starfar í yfir 190 löndum og landsvæðum. Við hættum ekki fyrir en réttindi allra barna eru vist Ertu með okkur? UNICEF fyrir öll börn.